Пане Володимире, ну, запитання, мабуть, тільки одне. Так багато в останні дні ми чуємо про неймовірний тиск на Бахмуті, навколо, на сусідніх позиціях, у сусідніх а, населених пунктах, на українські позиції з боку росіян. Я розумію, що ось ці величезні втрати з російського боку, коли йдеться про 800-900 тисяч і більше а, росіян, які гинуть, Лева частка із них гине, власне, на вашому напрямку, і я розумію, що ворог все ж таки не зменшує свого тиску. Розкажіть, що фактично відбувається, те, що можна розповісти в ефірі. Ну, не можна вирізняти один день від іншого на Бахмутському напрямку. Вже шостий місяць, фактично, ну, складно полічити, е, кот, який місяць, який день триває цільне пекло, адже ворог використовує всі наявні у нього ресурси для того, щоб наступати. Іноді вдається, здається, ці залякування ворога про весняний наступ, весняний контрнаступ. Єдине, що вони будуть більше йти по полю, більше їх, буде, е їх буде більше концентрації, від того вони будуть нести більше втрати. І так найбільша максимальна концентрація вогню. Найбільше максим... концентрація живої сили ворога, і чим більше буде концентрація, так зараз, наприклад, одна міна, яка падає від наших артилеристів, буває близько там двох-трьох орків, наприклад, до прикладу, по цілі. А так, якщо й буде більше орків, то відповідно, буде більше кількість орків, які загинуть від того чи іншого артилерійського снаряду, який випущений нашими артилеристами тощо і так само, що стосується. Хлопців, які з окопах відстрілюються, вороняють, атакують, котратакують і ворога. Тому чим більше концентрація ворога, тим більше вони е, зусилля несуть, е, тим більше вони втрати несуть. Буде їхати один танк, у ньому буде наносити зараження. Так само, як от кадри були під вуходаром, вишикувалась колону танк. Ворота мені так само були стріляли. Вона так само несла втрати. І так само була розстріляна з гранатометів, протитанкових засобів, джевелінів, артилерії тощо. Тому, в принципі, дуже ну, надзвичайно напружена, адже динаміка настільки велика, що там навіть на 5 хвилин не е мовкає бій. Е десь буває постійно, нагоду, якщо ворог бачить нагоду, він постійно застосовує будь-яке озброєння, яке у нього є, від стрілкового, закінчуючи там важкою артилерією, але, знову ж таки, ворог отримуємо належну відтіч ситуація доволі таки стабілізувалася вдалося певним чином стабілізувати лінію навколо Бахмута стратегічна мета командування Генерального штабу України виконана uh -huh. ворог траси Костянтинівка Бахмут і Слов'янськ. Бахмут доволі багато сил ворог витратив тобто виснажився переглядно. і зараз ворога стоїть або задача підтягувати ті сили, які він хотів би використати для цього, знаєте, мясного штурму в 500 тисяч на е, е, території України, або все ж таки відмовитися від своїх амбіцій там до доїздати, там до початку. Пане Володимире, можна я вас перепитаю, от про річ, яку ви щойно сказали, про те, що вдалося Стабілізувати дещо нині позиції, якщо дивитися на звіти британської розвідки, на звіти Інституту дослідження війни, а вони аналізують і закриті дані, те, що є у них, власне, і від українських військових, те, що вони отримують а, за своїми якимись каналами, і відкриті дані. І зрозуміло, що інформація, особливо до Інституту дослідження війни, очевидно, доходить з певним запізненням. Ну, тобто, є події, потім інформація з'являється у ЗМІ, потім їх аналізують аналітики, і тільки тоді роблять свій висок. І тому, коли вони кажуть про те, що лінія динамічна, що є якісь тактичні успіхи у росіян, що вони намагаються до трас просуватися, зрозуміло, що оці дані, наприклад, оприлюднені сьогодні, вони можуть стосуватися вчора і позавчора. Я правильно розумію, що зараз вже Україні, Збройним силам України вдалося силам спротиву, вдалося ну, от на поточний момент відносно стабілізувати свої позиції. Я хотів би наголосити, дійсно ситуація дуже динамічна. Лінія фронту дійсно може динамічно змінюватися, але останні кілька днів, та й в принципі до цього моменту, траси не перерізані. Траси mm -hmm. під контролем ворожих сил немає. Так, да, дійсно є, е, є певний вогневий контроль, але саме от фізичної присутності ворожих сил немає. Mm -hmm. Більше того, це не є єдині дороги, це є не останні дороги, є ще ціла низка шляхів сполучення, тому говорити про загрозу там певного оточення mm -hmm. бахнути не варто, тобто, ну, немає такої загоди. Хоча повторюсь, як і психологічно, так і в побутовому плані, через жахливу погоду, вночі морози, в день, ледь-ледь-ледь дірсова ледь, ледь, температура, тому все намекає тане. Шалені обстріли, наголошені на цьому, хаотичні випадкові обстріли, постійні атаки малими групами, це, це ну, створює пекло в баху, і кожен, хто зараз тримає ці рубежі, є героєм, який, стабіліз... власне, лінія певним чином стабілізована дуже великими надскладними зусиллями кожного українського героя, хто зараз тут знаходиться, хто зараз тут стоїть і в цьому є певна перемога uh -huh. це надважкість зусилля. те що ми бачимо на напрямку де стоїть 4 бригада національної гвардії Рубіж і батальйон свобода це така зона де ми помічаємо те те що ми бачимо що ворог виснажується Ворог. Uh -huh змушені проводити внутрішні ротації заїжджають нові-нові не обстріляні недосвідчені підрозділи які натикаються на ті ж граблі відповідно ну, граблями називає тоді коли ми бачимо ворога їх концентрацію наносимо вогневе ураження так що ж все е -е, угу. там правильно сказали на початку ефіру горить палає техніка це підносить бойовий друг там вже 9 10 такий новий підрозділ отримує Зубами і змушений там відходити на відновлення ротацію. Е, в принципі, як і було під Грударом, коли 155-та бригада морської піхоти понесла, фактично була розбита. Uh -huh. Тому там відповідно розбивається ціла низка підрозділів об атаки, як на саме місто, так і спроба uh -huh. північної північі. Е, Подивимося, як воно буде далі. Е, наша задача, наша мета. Обламати цього зуби ворогу, і mm -hmm. коли, коли всі зараз говорять про загрозу весняного наступу ворога, знаєте, як була та горіла танкова корона про підвок то я сподіваюся, якщо вони все ж таки рипнуться, то всі ці 500 тисяч шести тисячами танками так само будуть горіти по кордону, по всьому по всій лінії фронту, по всьому країні, тому як то кажуть, кількість концентрація завдає дуже скажімо дуже небезпечно uh -huh. але вона буде знищуватися набагато більше кількості uh -huh. Ну що ж, пане Володимире, ось це дуже важлива характеристика, дійсно, коли е, ну, зараз, в останній тиждень, через цю інтенсифікацію наступу, е, росіяни втрачають фактично по тисячі своїх солдатів. Це означає, що до якогось моменту, коли вони будуть думати, що вони хочуть іще посилити наступ, у них просто набагато тисяч менше буде людей живої сили. Віримо в це, але, пане Володимире, от такий момент ще Україна, зрозуміло, зараз, ну, він... Війна безпрецедентна, величезний шквал артилерійського вогню, і українцям доводиться використовувати теж багато боєприпасів, от відстрілюючись або ем, цілячи в росіян, у їхні склади, у живу силу, про що ви зараз говорите. Ем, ну, я, мабуть, хотів би, мені хотілося б чути тільки позитив в даному разі, що все гаразд. Нормальної спостачання вистачає, встигають довозити, незважаючи на величезну інтенсивність витрат. Інтенсивність така, кількість ворожої сили така, що, скажімо так, багато боєприпасів не буває. В будь-якому випадку, коли ми знищили одну ціль, ми ще бачимо ще 5 цілей. Тому е, треба, ну, скажімо так, чим буде більше озброєння, чим буде більше боєприпасів, чим буде більше коптеріч, чим буде більше-більше всього, тим швидше і тим більше втрати буде е, Скажемо так, тим швидше порог буде знищуватись, тим е, більше втрати буде нести ага.